Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να συνδεθούμε στην Wikipedia σαν χρήστες κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο για να επεξεργαστούμε ένα λίμμα και βεβαίω θα δούμε το, τα βασικά για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε με ένα λίμμα στη Wikipedia. Ας ξεκινήσουμε, κοιτώ λίγο την κύρια σελίδα της Wikipedia το κάθε σύνδεσμος είναι με μπλε χρώμα, είναι κατανοητό. Αργότερα θα δούμε ότι κάποιες σύνδεσμοι οι οποίοι είναι με κόκκινο, με κόκκινο χρώμα είναι στην ουσία σύνδεσμοι προσελίδες οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά μπορούμε να τις δημιουργήσουμε. Καταρχήν για να συνδεθούμε στη Wikipedia, μπορούμε να πατήσουμε το σύνδεση ή η δημιουργία λογαριασμού εφόσον δεν έχουμε κάνει ακόμα τον λογαριασμό. Ας πατήσουμε το σύνδεση και εδώ γράφουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας. Αν πατή, τσεκάρουμε το διατηρήστη μέσα σύνδεση, αυτό σημαίνει ότι θα αποθηκευτεί ο κωδικός μας και θα είμαστε συνδεμένοι ακόμα και την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον υπολογιστή μας για ένα διάστημα 30 ημερών. Αυτό καλό είναι να μην το τσεκάρετε σε υπολογιστές τους οποίους χρησιμοποιούν και άλλοι εκτός από εσάς. Ας προχωρήσουμε στη σύνδεση. Εδώ μας ζητάει ο Firefox να αποθηκεύσει το κωδικό μας, έλεγεστε να μην τον ξαναπληκτρολογούμε. Το Κανονικά, η διαδικασία σύνδεσης δεν είναι τόσο αργή, είναι αργή η σύνδεση που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή Έχοντας συνδεθεί, βλέπουμε ότι στην κορυφαία μπάρα έχουμε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα χρήστη. Είναι κάτι σαν το προφίλ μας στην Wikipedia, ε, Μια σελίδα την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε και να προσθέσουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, σύμφωνα με ε, ε, τους κανονισμού και τις οδικίες της Wikipedia βέβαια, οι ε, περιορίζουν κάποια πράγματα. Ένα δίκτυο ο οποίος ανοίγει ανάλογα με τις ειδοποιήσεις τις οποίες πρέπει να μας δώσει η δικαιπέδεια για μηνύματα που μας στέλνουν για διάφορες πράξεις ε, και λειτουργίε και ενέργειες που γίνονται και μας ενδιαφέρουν. Ένα σύνδεσμο για τη ε, σελίδα συζήτησης στην οποία μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα να διεξάγουμε κάποια συζήτηση με άλλους χρήστε ένα σύνδεσμο προς μια σελίδα πρόχειρου, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πειραματισμούς, σελίδα προτιμήσεων, μια σελίδα για ενεργοποίηση κάποιων δοκιμαστικών λειτουργιών, μια σελίδα η οποία περιέχει ε, τις αλλαγές, οι οποίες γίνονται σε σελίδες τις οποίες ε, θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Θα δούμε σε ένα άλλο βιντεάκι γίνεται αυτό. Μια σελίδα που δείχνει όλες τις συνεισφορές, όλες τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και φυσικά να προσυνδεθούμε. Ας προχωρήσουμε γρήγορα σε, στην επεξεργασία ενός λήμματος. Στην ε, αναζήτηση, πληκτρολογώντα, αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες προτάσεις. Βλέπετε, όταν, ε, έχοντας ξεκινήσει να γράφω Θεσσαλονίκη, Βγαίνουν μερικές προτάσεις για σελίδες οι οποίες υπάρχουν ήδη Ας προχωρήσουμε στο Θεσσαλονίκη. Είμαστε στο λίμα Θεσσαλονίκη. Ε, βλέπετε ότι στην κορυφή υπάρχουν κάποιε καρτέλε. Αυτέ ε, υπάρχουν σε όλου του χρήστε, είτε είναι συνδεδεμένοι είτε όχι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο λήμα και στην κατάσταση ανάγνωση. Αντιστοιχά σε κάθε λίμα αντιστοιχεί και μια σελίδα συζήτηση, στην οποία μπορούν να γίνονται συζητήσει ε, για το συγκεκριμένο λήμα. και όχι βέβαια για το ίδιο το θέμα. Ε, δίπλα από το ανάγνωση έχουμε δύο καρτέλες οι οποίες ονομάζονται επεξεργασία και επεξεργασία κώδικα. Η επεξεργασία κώδικα είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο ε, φτιάχναμε τα λίματα μέχρι σχεδόν πέρσι νομίζω ε, ο οποίος χρειάζεται λίγο κόπο για εκμάθηση της σύνταξης για το πως γράφουμε ε, κάποια πράγματα ώστε να μορφοποιηθούν με τον τρόπο που θέλουμε για να κάνουμε σύνδεσμους, για να κάνουμε έντονα γράμματα, για να κάνουμε πλάγια γράμματα κτλ. Ο επεξεργασία είναι ένας οπτικός τρόπος επεξεργασίας, κάτι σαν τους επεξεργαστές κειμένου που χρησιμοποιείτε όλοι ε, στους υπολογιστέ σας και στην ουσία αυτό που βλέπουμε τη στιγμή που επεξεργαζόμαστε, είναι αυτό το οποίο θα πάρουμε όταν αποδικεύσουμε. Το προβολή ιστορικού δείχνει όλες τις αλλαγέ που έχουν γίνει στο ΛΥΜΑ μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ένα δευτερόλεπτο πιο πριν, αν άλλαξε ένα κόμμα ή μια τελεία, μπορούμε να το δούμε ε, πότε έγινε και από ποιον έγινε και τι ακριβώς έχει αλλάξει. Ας προχωρήσουμε λίγο στο ευκολότερο τρόπο για αρχάριους, που είναι η επεξεργασία με τον οπτικό επεξεργαστή. Βλέπετε ότι έχει ανοίξει το λίμα στην ουσία βλέπουμε σχεδόν ότι βλέπαμε λίγο πριν στην κατάσταση ανάγνωση, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουμε μία νέα μπάρα εδώ πέρα η οποία μας δίνει κάποια εργαλεία για να φτιάξουμε επικεφαλίδες για να κάνουμε έντονα πλάγια, γράμματα, εκθέτες, διαγράμμιση για να κάνουμε συνδέσμους για να προσθέσουμε παραπομπές δηλαδή υποσημειώσεις για να κάνουμε λίστες ή για να εισάγουμε διάφορα πράγματα όπως εικόνες, παραπομπές επίσης, άλλα πρότυπα και ειδικού δηλαδή χαρακτήρες. Α. Αν δείτε εδώ πέρα έχουμε στην ουσία έντονα γράμματα. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάτι ακόμα για να το δούμε πόσο απλά δουλεύει το έκανα έντονα. Ή το απενοργοποιώ αυτό και κάνω πλάγια γράμματα, αρκετά απλό νομίζω, δεν χρειάζεται λοιπόν να ε, δούμε άλλο. Ε, κάθε μπλε σύνδεσμο είπαμε είναι προς λίμα το οποίο υπάρχει, ενώ κόκκινος σύνδεσμος δεν έχει κόκκινο σύνδεσμος αυτό το λέμε. Ε, Ας δούμε Αν για παράδειγμα θα, θέλησα, θα, θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα σύνδεσμο προ το λίμα πληθυσμό που να πηγαίνει από το, ε, τη λέξη πληθυσμό, απλά το, το επιλέγουμε, πατάμε το κουμπάκι σύνδεσμος, μας πετάει εδώ πέρα το παραθυράκι, το οποίο αυτή τη στιγμή ψάχνει για, για το αν υπάρχουν λίματα ε, με αυτό το λίγο του Υπάρχουν, υπάρχει το λήμα πληθυσμό και επίσης υπάρχουν κάποιες ανακατευθύνσεις που ξεκινάνε με τη λέξη πληθυσμός. Εμείς θέλουμε να στείλουμε στο κλασικό λήμα. Θα κάνουμε στο κλείσιμο ή θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε οπουδήποτε άλλο. Το ξαναδείχνω. Και να βγούμε από εδώ. Αναποθηκεύσουμε τώρα υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος προ το λίμμα Αν για άλλο λόγο θα θέλαμε να στείλουμε στο λίμμα, να κάνουμε σύνδεσμο το πολεοδομικού συγκροτήματος, να το κάνουμε σύνδεσμο, μπορούμε να πατήσουμε ξανά το πληθυσμός, το υπερσύνδεσμο, πάλι ψάχνει το λογισμικό για να βρει κάποιο λίμα που να γράφει να λέγεται πολεοδομικού συγκροτήματος. Αν το πατήσουμε θα μας κάνει ένα κόκκινο σύνδεσμο. Δεν μας πειράζουν οι σύνδεσμο αλλά προφανώς δεν θα υπήρχε ποτέ ένα λίμα με αυτό τον τίτλο. Αυτό που θέλουμε είναι να στείλουμε την φράση πολεοδομικό συγκροτήματος στο λίμμα πολεοδομικό συγκρότημα. Θα ξαναψάξει. Δεν το βρήκε. Δεν μας πειράζει όμω. Θα κρατήσουμε το κόκκινο σύνδεσμο και όταν από... ο... ο... κάποιο άλλο φτιάξει το λίμμα ε, από αυτόματα όλοι οι αντίστοιχοι σύνδεσμο θα γίνουν μπλε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τελειώσει τις αλλαγές μας Το και εδώ μπορούμε να δράψουμε ε, τι αλλαγές έχουμε κάνει. Ε, αν είμαστε εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούμε να τσεκάρουμε αυτή την αλλαγή ως μία μικρή αλλαγή η οποία δεν χρειάζεται να ελεγχθεί ιδιαίτερα από άλλους χρήστες. Πατάμε αποθήκευση σελίδα και αυτόματα όλος ο κόσμος βλέπει το λήμα ακριβώς όπως το έχουμε φτιάξει. μόλις ολοκληνθεί η αποθήκευση το λίμμα θα επαναφορτωθεί στην κατάσταση ανάγνωση. Ε, αυτόματα αυτή η αλλαγή που κάναμε θα φέρει στη συνεισφορά μας και στις πρόσφορες αλλαγές και το ιστορικό του λύματος. Έτσι με, ε, από αυτές τις σελίδες ε, άλλοι χρήστες μπορούν να δούνε ότι έχει γίνει μια αλλαγή να ελέγξουν να δούμε αν τους αρέσει αυτή η αλλαγή και να την αφήσουν αν είναι, τη θεωρούν σωστή ή να αλλάξουν αυτό που κάναμε ε, με κάτι δικό τους, όπως πιστεύουν αυτοί καλύτερο. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και εμεί εκ νέου τι δικέ του αλλαγέ. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια συνεχή αλλαγή, συνε... ε, μια συνεχή βελτίωση των ρημάτων, μένουνε. Ότι οι καλύτερες επιλογέ που έχουν κάνει οι χρήστε αφαιρούνται οι πιο αδύναμες και το μήμα γίνεται όσο γίνεται καλύτερο.